То, якщо не я, в обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. В Хмельницькому районі зросла кількість пожеж. У чому причина? Крила Янгола у маскувальних сітках. Як жителі Хмельниччини допомагають ЗСУ? Вісім місяців був на передовій 42-річний військовослужбовець Дмитро Бірюк, добровільно ставши на захист батьківщини під час повномасштабного вторгнення, розповідає батько загиблого, екс-депутат Верховної Ради України трьох скликань Лев Бірюк. Ми з Наташою сіли з дружиною і сина, ти йди, От хочете, як я йому сказав, кажу, я тебе прошу, не будь перший і ніколи не будь останній. І вот він через районний воєнкомат набирали якраз 81-ю аеродесантну бригаду. Лев Бірюк вважає загиблого сина справжнім патріотом своєї держави. Він вчився і закінчив міжнародний лінгвістичний інститут і університет, і коли закінчив, у нього вже було двоє дітей. То він в армії не служив. То його, коли набор оце зробили, їх на 50 діб в Англію там показали, як, чого, там, куди. І оце він на, на фронт попав. То він заяву сам написав, його не призивали. Я знаю, що він інакше не був би, понимаєте? ну не був би він, ну не сидів би він, ну, не ховався би. Вшанувати пам'ять Дмитра прийшов однокласник батька загиблого Володимир. Бірюка. Льва, мого однокласника, була дуже добра і пристойна сім'я. Я дуже співчуваю цій сім'ї, що таке в них горе вийшло. Я їм бажаю всім здоров'я, здоров а сину їхньому, Дмитрові, царство небесне. Син був хорошим. Ми сіки не зустрічались разом, і коли син був, він завжди був гордився ним і був дуже чемна, молода людина. Провести в останню путь 42-річного Дмитра Бірюка прийшла подруга сім'ї Людмила. Каже, Дмитра запам'ятає як щирого та доброго. Він такий компанійський був, все це вислухає. Ми дружили так, спілкувалися, відпочивали разом і завжди. Ну, це було таке свято, і от зараз. Він на себе не схожий, і так це прикро. Це дуже дивно, що війна так забирає кращих. Ну, двоє діток лишилося, Ти син, якому так батько ще потрібен, зараз син в такому підлітковому віці. Господи, ти єдиний на всю цю землю, на весь цей світ. І ти бачиш нашу біль, і бачиш наш гнів. І я до тебе звертаюся не з тим, щоб ти Вернуло нам сина, а з тим, щоб ти розвалив ту прокляту, ту запльовану імперію зла. За словами батька загиблого, Дмитро загинув 16 лютого під Бахмутом під час виконання бойового завдання.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 яка її заподіяла, якщо ця особа не доведе, що заподіяння шкоди сталося не за Якщо не сплачена квартирна плата, воду чи світло вважати не можуть. Оце різне, квартплата – це за експлуатацію, а вода і світло – це інша організація, світло, інша організація. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Волонтери, які влаштували хаб в сільській школі Хмельницького району, допомагають військовим і просять не називати свій населений пункт в цілях безпеки. Волонтерка Валентина Клепач розповідає: дорослі діти плетуть маскувальні сітки, які українські захисники, каже, звуть оберегами. Був такий випадок під Бахмутом, прилетів снаряд, і він застрягнув в сітці і не розірвався. То це дійсно таке диво. А все каже через крила Янгола, які вплітають в сітки. Коли діти їх плетуть, вони спочатку вплітають крила янгола, а потім починають заплітати всі основи. Таку техніку вигадали діти, каже працівниця школи і волонтерка Тетяна Сукманюк. І Із її слів сталося все випадково. Сітка, вона ніби як йде углами, діти розвернулись, і там такі крила були. І так вона називається – Янгольська. За її словами, цю техніку підхопили і дорослі, і тепер в школі плетуть маскувальні сітки тільки так. Плетуть, каже, багато, бо з передової просять. Розповідає, щойно закінчили сітку 12 метрів на вісім. Багато вже. Дуже багато. Було таке, що навіть за три дні ми виплітали таку сітку. Волонтерство, каже завод школи, Наталія Фурман, стало для них рятувальним колом після повномасштабного нападу Росії на Україну. Ми почали діяти разом з вчителями, разом з дітьми, разом з небайдужими людьми села. Це добровільна справа, яка приходить свідомо, яка стілює душу, яка лікує серце, яка єднає всіх людей доброї волі, а їх виявляється дуже і дуже, дуже багато. І її слів, школярі охоче долучилися до волонтерства. Вже через тиждень ми сліз під час занять ми не бачили і страху, і вони дуже вірять, ЗСУ, що це, це янголи і вони не дадуть, не дадуть впасти. Посипались сотні малюнків із такими стверджувальними фразами, ми переможемо, благальними, повертайтеся живими. Валентина Клепач каже, дитячі листівки з підбадьорливими написами, намальовані з любов'ю, захисникам потрібні так само, як і маскувальні сітки чи їжа. Листівки дитячі, вони завжди навіть просять їх, тому що вони зігрівають, як би сказати, їм душу, вони носять собою в карманах їх, вони чіпляють там, де вони в бліндажах. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина.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 скорені міста України – Львів. Місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу «Апостол». Після листопадового чину – та створення Західноукраїнської Народної Республіки, Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі Ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави, після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анжеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців. Дає раду тоннам гуманітарних вантажів. І навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.